soño que achega cada noite. Pois pues eu son gudi galego, eh, naci en Cedeira no ano 74, Fai un montón de tempo, e son filla de Isabel Galego e eh, de Santiago Cribeiro, que lle chamaban o Tiqui. Pois a verdade é que una escola non nos poña moita música, pero nos a partir de sexto que era agora máis ou menos primeiro da éo o si, que é agora primero da Eo, empezamos a facer eh, clases de música e pues bueno, pois, faceíamos un pouco de todo desde performance hasta interpretacións libres con flauta, danzas, eh, cancións pero eu na escola non teño constancia de, de, de ter escutado moita música, escutaba moita máis música na casa. Si, sí, pois no meu povo eh, mm, escutaba música tradicional, eh, corais, eh, bandas de gaita, había bandas de música, e na casa, pois moita música clásica, eh, cantautores eh, portugueses e tamén pois grupos galegos, como Milladoiro, Fuxan os Ventos, que era o que se, se levaba daquela. Pois eu creo que o que, o que escoita é basicamente os, os diferentes grupos globais que hai nos diferentes eh, eidos de xénero, non? Non todo mundo escoita só Cetangana ou non todo mundo escoita só Trap ou, non, ou Aitana, non? Eh, creo que muda dependendo de pois no círculo onde te movas. Eu creo que eso sempre foi así, ¿no? Que pasa na adolescencia? Pois que, pois que hai unha especie de negación do que é eh, o, o que foi até agora e necesitas pois atoparte pois cos, cos iguais, en este caso coa túa pandilla que todos visten parecido ou nos manifestamos de xeito similar e necesitamos pois, eh, pois pertenecer a un, a un grupo, non? a unha banda. E entón necesitamos máis iso e deixar de pertencer ao, ao que é a, a casa, ás cousas que nos, que nos mostraron os nosos pais e as nosas nais, ainda que eso está dentro e xa, xa foi mamado e está dentro de nós e de repente a mellor reflicte anos máis tarde pois eu eh, creo que son un artista que en redes eh teño seguidores, pero tampouco muitísimos, e nos concertos teño seguidores, pero tampouco muitísimos. Creo dicir que son un artista como do, do que eu considero un artista media, no? E teño un público especialmente ecléctico. Teño desde fillas, eh fillos de de de paisenais que, que son si son seguidores ata xa eh, adolescentes e eh, un pouco máis medradiñas que veñen por moto propio porque coñeceron a música non só a través da millor das súas familias sino a través de, do ensino que si é certo que eu sou un artista que, que estou bastante presente no ensino se cadra polas miñas, polas temáticas o millor eh, inclusivas ou sociais que están eh, moitas veces nas aulas con temas como fronteiras como echa de vida, matriarcas ou eh, recoñecéndome e eh, que chegan a, a veces a, a, a min pois, pois de rebote, moitas veñen en pandilla, casi, casi todas son mulleres, eh, curiosamente, no? non, non, non teño un público masculino así moi, moi reconhecido, no? ese é o moi público, basicamente. Eu creo que sementar eh, é unha, unha obriga, non? É dicir, se deixamos de sementar, eh, pois deixamos, de, deixamos que que as cousas morran non? E que, ou que deixen de medrar. Sabemos que ás veces as sementes pois, que son difíciles de, de que, que medren, pois, a veces non chove o suficiente, non fai o suficientemente sol, pero, pero a veces van moi pouco a pouco. Enton. Decir, bueno, pois esta planta xa me morreu, pois parece que non queda... Como que, como que esmoreces ¿no? por, por moto propio. ¿no? Eu creo que a, a, o ensino eh, é a, a, a fonte máis palpable da realidade que temos. ¿no? É, decir, é aí onde están as crianzas do futuro e onde este presente que agora temos nós ten que mellorar para ser un futuro pois que mude as cousas que nos eh, non fixemos ben no, no, no pasado. Entón, creo que aí está o nosso objetivo, seguir traballando para que todas esas cousas que, que non nos gustaran, intentar, intentar mudalas. Xente, vai un saudo forte e afectuoso para a rapazada do son da nosa música. Vémonos nos palcos, nas rúas, nos parques, ese cadra tamén algún que outro bar. Chao.